Lupescu desfinează acuzaile lui Burleanu, nu tine se piard cu demnitate. Iesc cânte în competiția pentru preedinia PRF. Cu câteva zile înainte alegerilor, principalii candidai, Ionul lupescu și Rezvan Burleanu, au lăsat menuile acasă. Postul mare internaional i-a demontat la miezul nopții toate acuzaile aduse de FRF, la o emisiune televizată, conform cerului că nu ar fi demisionat de la UEFA. Ca de obicei, a zis ele dezluiri bine împachetate, într-un stil politic de anii 50, ale președintelui F.R.F. nu sunt altceva decât minciuni prin omisiune. Rezvan Burleanu s-a folosit de un răspuns punctual cerut de la UEFA pentru a evidenia, în stilul lui caracteristic, o supoziție falsă. Adevărul complet este următorul: pentru reprezentanții top management, demisia presupune o predare de gestiune care durează o perioadă de timp mai îndelungat, a explicat Ionul Pescu într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook. Acesta a explicat ce, din cauza intrării în competiția electorală, plecarea ireversibil nu a mai putut fi finalizat. Singura soluție fiind din activarea funcției până la definitivarea plecării. Aceasta a fost de altfel, recomandarea departamentului de HR al UEFA, lucru care va fi confirmat în curând. Se va dovedi astfel ce, din disperare, Rezvan Burlean nu doar ce a manipulat încă o dat opinia publică, ci a amestecat într-o competiție internă numele UEFA, a adăugat Lupescu. Reconfirmi pe această cale mă voi întoarce la UEFA, indiferent de rezultatul alegerilor din 18 aprilie, pentru ce ceea ce am spus în această campanie a fost 100% adevărat. Din nefericire pentru tânărul cu zero rezultate în fruntea FRF, toate aceste tactici ieftine de manipulare contienticinii ca opiniei publice nu îl vor ajuta să mai câtingă un mandat. Dânsul nu va pleca prin demisie de la FRF, ci prin vot, încă după primul tur. Din toată această mascara dreince, până la urmă, domnia sa a minat de două ori. Acum, e atunci când spunea ce eram cezut în dizgraie la UEFA. Dacă oamenii de acolo nu mei mai voiau, cum îi explic noile lui acuza ce nici nu am plecat de la UEFA? Răspunsul nu este decât unul, se încurc în propriile lui minciuni. Până la nivelul cel mai de jos al unui om care nu poate pierde cu demnitate, a concluzionat componentul generaiei de aur. Conform unor sondaje realizate de un președinte de Așfa Sociaie Judean de fotbal, date publicitie de agenia de Press News. Ru. Ionul Pescu, va câtiga din primul tur alegerile care vor avea loc pe 18 aprilie.